دوستوں سائنٹسٹ کے مطابق اگر کسی پلینٹ پر پانی دریافت ہو جائے تو وہاں پر لائف ضرور ایگزٹ کرتی ہوگی اور وہاں پر انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے ویسے تو یونیورس میں بہت سے ڈیفرنٹ پلینٹس پر ریسرچ چل رہی ہے یہ بات ہے 14 فیبری 2021 کی جب ناسا نے اپنا روور مارس پر لینڈ کیا روور جیسے ہی نظر مارس پر لینڈ ہوا روور نے مارس کی زمین پر ڈرل کیا چیک کرنے کے لیے گیس کے کی نیچے پانی موجود ہے نے جیسے ہی ڈرل کیا تو آپ کو بات جان کے حیرانی ہوگی ماس کی زمین کے نیچے پانی دریافت ہوا اس خبر نے پوری دنیا میں دھوم جادی کہ مارس کے مارکیٹ زمین کے نیچے پانی دریافت ہو گیا لیکن وہ پانی برف کی شکل میں فریز فوم میں دریافت ہوا مارس کے ایئر میں واٹر موجود ہے ویپر فوم میں اور زمین کے نیچے بھی موجود ہے فریز فارم میں ہماری زمین کی طرح زون لیئر مارس پر نہیں ہے جو سورج خطرناک روکتی ہے جس سے انسان اور درخت وغیرہ سب جاندار محفوظ رہتے ہیں اگر مارس پر انسان چلا جائے بغیر کور کے تو وہ انسان مارس کی درجہ حرارت اور ریڈیشن سے مر جائے گا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں